जीव गाड़ी न भज maru dar paashe maru a jantar tan ni maru sabha maru to hanna mat patla jo nai laadi jo hath par se mere to nai laadi jo hath par se alla jee je, utaadi je, na kho jaan arko arko રબજાયે નિપડાવે વારિયા માવાશે પાળના રતકળા ખુમયે જેસે પાટી ઉડખા કરળ માયે જેસે રળના રતકળા ખુમયે જેસે પાટી ઉડખા કરળ માયે જેસે રબજાયે નિપડાવે સરકાર સરકાર મા઱લે નાાલે નાલે નાલે નાલે se hani tujhe mari betaon se jalaiyo ta hu siharo haliyo yo ta mari ketwanange se jalaiyo mari ketwanange se jalaiyo ta hu siharo તમે <laughs> <laughs> મેં Let's <laughs> go.